I see keys on the track, baby. ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça ça محلم هاك قعب لحم تطول محلم روابه ف كلينيكس ليش غدير البيساج سلعتك اكتامة قطور في البينيف حجر عكوبانة تدور في المولينيكس سلوشي البينف عشيري كونداني داني كيتس النفس تينيف سبور رسالة باقي الاحتراف غيبة الاختلاف احنا شوق حب لكم ولادهم راح اقدين مامي سولو هزمك كوخو ناس بغاونين فون دي بحل شاب مامي شي سالي كاتب قلقامي كانو خوكي ولو اني عدو ياماج خشني مو نامي قليلي في دل داي وانا كلمي بادب عدياني سولو نسياني ربي احفظني من عشراني كي كترو في الرابحه عارف دابا اللي بعني من اللي شتراني غيشوفو في كاس غيقولو ضروري كاينه انو مالي غنصوفي عشراني لكنه غنهبطو وغنهبطه معايا عدياني زرقا موسيقى سبورو ستريتش وان حاقد محمو عارفين اش كنديرو ديرو وير الا انت يا كيسولو شنو طاري كيسولو شنو كين صدخنا ديرين زطل لكتر من طابة جينا من والوخ وحكمنا في القيم سي بي قالو علينا عصابة سمعونا اخو بارتو وقالو هادو دونجي شمو ريحه لي شافونا في الضبابة كيبغيو ولا حاسك يحبو الطلابة واش باغي تشين شاي وتفيخ في عرابة دارو كومبين